Зупинились, каже жінка, у селі Голосків Меджибільської громади. Місцеві жителі зустріли як рідних. Там в штабі предложили будинок в селі. В голосків на день, звісно, ну як там не було продуктів і не було сахара, не було нічого. Всі несли всі, хто можна. Вони до сьогоднішнього дня нам допомагають, всі не несуть то яблука, то, то мед, то ну хто що? молоко. Вони всі ну, люди. Я, я, ми казалося, нам буде.